Najglasniji psi posjeduju iznenađujuću jačinu lajanja koju mogu, ali i ne moraju koristiti. Želite li vidjeti top 10 pasmina pasa s najglasnim lajanjem? Većina pasa laja između 80 do 90 decibela. Ipak jačina lajanja može varirati od pasmine do pasmine, a ovdje će biti izdvojene one koje laju glasnije. Pogledajmo sada top 10 pasmina pasa s najglasnijim lajanjem na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina pasa Doberman. Doberman je odličan paštjular koji slovi za vrlo inteligentnu i odanu pasminu pasa. Poznati su kao neostrašivi vjerni psi čuvari ali ipak posjeduju i druge karakteristike. Dobermani su neostrašivi, odani, poslušni, energični, inteligentni, oprezni i samouvjereni. Ovi psi uzgajani su u prošlosti kao psi za osobnu zaštitu. Ne laju često, ali kada laju mogu biti vrlo glasni. Na devetom mjestu nalazi se pasmina pasa Sibirski Husky. Sibirski Husky pas su ovi kao izuzetno lijepi i dobar izbor za kućnog ljubimca. Poznat je po prijateljskoj naravi prema svima i zaigranosti. Husky su energični, atletski, miroljubivi i prijateljski prema svima. Da li Husky vole lajati? Husky i vole zavijati, ali rijeđe lajati. Dakle iako mogu lajati jako glasno to se neće dogoditi bez prevelikog razloga. Na osmom mjestu nalazi se pasmina pasa Bigel. Mali Beagle psići su izuzetno lijepi, slatki i pogodni za obitelji s i bez djece. Vrlo su znatiželjni, uživaju u društvu te se vole igrati s djecom. Bigo psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Ovi mali psići su se u prošlosti koristili za lov. Vole lajati i mogu lajati glasno. Kod ovih pasa često se javlja problem s prekomjernim lajanjem. U gornjem desnom uglu videa nalazi se link na video u suputama kako spriječiti prekomjerno lajanje. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina pasa Njemački ovčar. Njemački ovčar psi su jedni od najpopularnijih i najodanijih na svijetu. Relativno su nova pasmina pasa koja je uzgajana da bude odlična za čuvanje stoke. Ovi psi vole lajati, pogotovo kada im je dosadno, ali lagano ih je istrenirati da ne laju. Karakteristike njemačkih ovčara su lodanost, opreznost, radišnost, poslušnost, samouvjerenost, hrabrost i visoka inteligencija. Dakle posjeduju mnoge dobre karakteristike poput poslušnosti, odanosti, radišnosti i inteligencije koja ih čini pogodnima za razne zadatke. Njemački ovčar psi koriste se kao psi za traženje i spašavanje, psi za pomoći invalidima, psi za snimanje filmova, policijski psi i vojni psi. U svim ulogama Njemački ovčar će dati sve od sebe da budu najbolji. Poznati su i kao dobri psi čuvari koji su u svakom trenutku spremni riskirati i žrtvovati svoj život za vlasnika. Na šestom mjestu nalaze pasmina pasa Akita. Pod rijetom, Japanski pas Akita je izuzetno zaštinički nastrojeni, odani, uvijek oprezni i ne laje česno. Iako mogu lajati izuzetno glasno, za takav jaki zvuk je potreban dobar razlog. Ipak poznati su kao bučni psi koji često prave razne zvukove. Ovi psi su oprezni prema strancima, ali su poslušni i jako dobri prema članovima obitelji. Akite psi su poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni, odani i zaštinički nastrojeni. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa Cane Corso. Talijanski Cane Corso pas i mišćava i maslija koji su za jako dobro kućnog čuvara i imaju izuzetno ja glas kojim će vas obavijestiti u dolazku stranaca. Također ne vole biti nezaposleni i laju kada im je dosadno. Dakle uvijek im je potrebno zadati zadatak. Cane Corso psi su oprezni, zaštinički nastrojeni, stabilni i mirni. Ovi psi izuzetno su cijenjeni čuvari u Italiji. Na četvrto mjestu nalazi se pasmina pasa Argentinska Doga. Argentinska Doga je snažni pas koji se koristuje za lov i za borbe pasa. Jesu li Argentinska Doga opasni kućni ljubimci? Ovi psi su dobri i jodani čuvari koji mogu biti opasni ali u pravilu nisu i neće napasti bez razloga. Argentinska Doga pas je ljubazan, odan, dobro raspoložen, zaštinički nastrojen i tolerantan. Mogu lajati izuzetno glasno ali u pravilu laju kada za to postoji razlog. Sada slijede top 3 pasmine pasa s najvlasnijim lajanjem, spremni? Na trećem mjestu pasmina pasa s najvlasnijim lajanjem nalazi se pasmina Rottweiler. Odan, snažan i čvrs pas Rottweiler često slovi kao opasan i agresivan. Je li to istina ili ne? Ovi psi obožavaju svog vlasnika i dobri su psi čuvari tako da će agresivnost pokazivati samo kada štiti vlasnika. Naravno, to vrijedi za rano socijaliziranog psa prema kojim se dobro postupa. Rottweivere su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouznani, samouvjereni, smireni i hrabri. Dakle Rottweivere su mirni i ne laju bez prevelikog razloga. Ipak ovi psi su izuzetno vokalni i mogu praviti razne druge zvukove. Na drugom mjestu najglasnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Njemačka Doga. Njemačka Doga psi poznati su po svojoj veličini i snazi, ali malo manje je poznato da ovi psi imaju izuzetno jak glas. Vlasnici ovih pasa navode kako obožavaju svoje pse, zašto? Budući da su vrlo osjećajni ovi psi traži nježnost, pažnju i ljubav i upravo zato obožavaju spavati pored vlasnika. Njemačka doga pas je veliki, jaki, prijateljski nastrojen, ali voli lajati. Ovo nježni div dobro se slaže s drugim psima, životinjama i ljudima. Može biti i paš čuvar jer njegovo ponosno stajanje, moćno lajanje i jaki izgled upošit će svakoga. Njemačka doga psi su odani, oprezni, samouvjereni, prijateljski nastrojeni, nježni i elegantni. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete psa s najglasnim lajanjem na svijetu. Pas s najglasnim lajanjem na svijetu je Zlatni Retriver. Zlatni Retriver je veliki pas koji nije pogodan za psa čuvare jer je izuzetno nježan, dobar i voli pomagati ljudima što ga čini odličnom pasmanom pasa za obitelji. Ovi psi vole se igrati i družiti s ljudima što ih čini pogodnima za dječje, prijatelje. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni prema svima, razigrani, ljubazni, samouvjereni, odani, pametni i pouzdani. Zlatni Retriveri se obično nalaze oko 10. mjesta pojačini jačini ulajanja. Sada se zasigurno pitate zašto sam ja stavio Zlatne Retrivere na prvo mjesto najglasnijih pasmina pasa na svijetu, zar ne? Upravo zlatni retriver pas Charlie drži svjetski rekord i upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda za najglasnije lajanje. Naime Charlie postoji je postoji svjetski rekord s jačinom lajanja od 113.1 decibela. Dakle glasnoća lajanja može varirati od psa do psa. Zasigurno postoje i mnoge druge pasmine pasa koje se bi mogle nalaziti na ovoj ljestvici. Ako znate koje, svakako vas pozivam da i dodate kao komentar u opisu.